Той самий направлення три, що ви могли сходити сьогодні, і що вже завтра спокійно йшли на гемодіаліз. Не пропускали. Вам ж не можна пропускати, не важно. На прийомі у сімейного лікаря Юлія Зюзгина. жінка каже, родом вона з міста Солидар Донецької області і у Хмельницькому проживає з квітня. На прийом до лікаря прийшла, аби оформити групу. Приїхала я сюди за направленням, тому що у нас бойові дії і позакривався у мене гемодіаліз. А я потребую цієї процедури сімейним лікарям. Ми склали договір. На даний момент має хронічне захворювання нирок і перебуваю на програмному гемодіалізі. Вирішив, вона хоче оформити інвалідність. Для цього вона звернулася до мене як до сімейного лікаря. Я її направляю, скажімо так, на, на, на, на тим шляхом нам сек, на, на оформлення інвалідності. Для цього потрібна декларація. Оксана Оленівська каже, на прийом до неї з моменту повномасштабного вторгнення звернулись більше ста осіб. Звернулись до мене по допомогу внутрішньопереміщених 141 людина. Декларацію ми, не, ми укладаємо лише по бажанню. Медичну допомогу надаємо всім. В основному всі хронічні захворювання, якщо людина мала якісь хронічні захворювання, через окупацію, через стреси, через перебування в підвалах вони загострюються. І плюс, скажімо так, психологічні проблеми. Держава спростила перебування всіх переселених осіб на території, де вони знаходяться, розповідає директорка Хмельницького міського центру первинної медичної допомоги номер 2 Людмила Головко. Особливо це стосується пацієнтів, які залишаються на новому місці на тривалий час. На сьогоднішній день у нас є 600 декларацій, укладено із нашими громадянами, які перебули з інших регіонів. В основному зверталися люди з важкою патологією, зараз переважають пацієнти які уклали з нами декларації: це Харківська область, Миколаївська область, трошки є Херсонської області, більше трьох тисяч пацієнтів звернулися до наших лікарів. У нас є зараз близько 120 лікарів. Переселенцями у нас залікла 344, а звернень було 1165. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.